ما حكم الغناء في الإسلام؟ الغناء كلام الغناء كلام ما لم يكن مصحوبا ابتداء بآلات اللهو والعزف الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام ماشي أنا أحب أن أؤصل بهذا التأصيل ابتداء لكن أنا أود أن أقول بأن من يسأل هذا السؤال وبأن من يجيب على هذا السؤال ينبغي أن يكون واقعيا وأن يجيب بناء على ما يفهمه من واقعه الذي يعيش فيه هذا الذي يسأل الآن عن الغناء يا ترى عن أي غناء يسأل ألا أسأل عن الغناء الذي يصدع رؤوسنا ويدمي قلوبنا على شاشات الفضائيات ألا أسأل عن الفيديو كليب الذي يحول الزهاد العبادة إلى فساق فجار ألا أسأل عن هذه المشاهد الخليعة الماجنة التي يراها أي مسلم يكاد قلبه يحترق لو كان يحمل في قلبه ذرة من إيمان من يقول بأن هذا الغناء حلال من يقول بأن هذا الغناء الذي تتلوى فيه المرأة كالثعبان ويتلوى فيه الرجل كالمرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله أمام هذه المناظر الخليعة الماجنة من يقول بأن هذا الغناء حلال من يقول بأن هذا الفسق الفسق الذي يقدم ويحول العباد الزهاده الى فسق فجار من يقول بان هذا حلال اي علم واي دليل واي تقوى وأي ورع وأي خوف من الله جل وعلا يحل به ويبيح به مثل هذا الذي يحول الزهاد العباد كما ذكرت إلى فساق في في الجار وبعدين ألم يقرأ هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأذراء البخاري وبعضهم يزعم أن الحديث حديث معلق ومعلوم أن معلقات الإمام البخاري منها الصحيح ومن الحسن ومنها الضعيف لكن الحديث وصل الإمام البخاري بشرطه وصله الامام البخاري بشرط بل ووصله غير ذلك غير الامام البخاري رحمه الله تعالى انه صلى الله عليه واله وسلم قال: لا من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير، والحرى يعني الزنا او الفرج، الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف، انظر كيف قرن صلى الله عليه وسلم بلفظ الاستحلال يستحلون بين الخمر وبين الزنا وبين اللهو والمعازف. فهذا كله حرام بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم بغي أن يحتج علينا في مثل هذا بقول الإمام ابن حزم الظاهري وأنا أقول والله الذي لا إله غيره وأنا أقسم وأعي ما أقول والله الذي لا إله غيره لو رأى الإمام ابن حزم وغيره من أهل الفضل وأهل العلم ما نراه الآن على شاشات الفضائيات والتلفزيونات والله الذي لا إله غيره لبكى لبكى لا لبكى وكررتها ثلاثا لأنه لا يقول عاقل فضلا عن عالم بجواز هذا الغناء ثم ننظر بعيدا عن الواقع ويعني نتحزلق ونتفزلك بعيدا عن الواقع الذي يسأل عنه السائل حين يسأل والد من أولادنا أو بنت من بناتنا عن الغناء يسأل عن هذا الوباء وعن هذا البلاء الذي نراه الان على شاشات الفضائيات بما يعرف بالفيديو كليب او بغيرها من الاغاني المختلطه والسهرات المائنه الماجنه الهائجه التي تنتهك فيها الحرمات ولا حول ولا قوه الا بالله، انا لا يعني لا ادري باي دين يا اخي انا لا اتكلم الان عن علم ولا اتكلم عن ادله، بس القلب محترق محترق ورب الكعبه، اي تقوى لله في قلب رجل يقول بان هذا حلال، اي تقوى يا اخي، اي تقوى انا اسالك بالله أسألك بالله لو أنك جلست في محفل غنائك هذا أو حتى برش في البيت يا أخي في البيت وجلست خمس دقائق تشاهد أغنية من هذه الأغنيات الفظيعة الخبيثة أنا أسألك بالله هل يزداد إيمانك هل يتجدد إيمانك يا أخي يا أخي أصدق يا أخي يا أخي أنت في قلبك واعظ نعم في قلبك واعظ خلي يقول لك فلان أو علان ولو كانت عمامته على رأسه بصحن المسجد يا أخي اطرح كلامه أو اعرض كلامه على كلام الله وعلى كلام رسول الله ثم على هذا الواعظ الذي يناديك ويخاطبك في قلبك قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وفي رواية النواس بن سمعان في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما ابواب مفتحه عليها سطور مرخاه ما اعرفش حضرتك متصور معايا المشهد ده طريق وعلى كل جانب سور عالي في كل سور ابواب مفتحه وكل باب عليه ستاره كده نزلة مرخيه وعلى راس الطريق نادع منادي عمال يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وفيه منادي اخر على الطريق على الصراط كل ما رجل يريد ان يدخل باب من هذه الابواب المفتحه يشيل ستاره كده عاوز يدخل المنادي اللي على طريقه يقول ويحك استنى هنا رايح فين؟ ويحك لا تفتح انك ان تفتحه تلجه يعني لو فتحت وشلت الستاره ودخلت الباب ده هتدخل وهتلج ايه الموضوع ده؟ يقول صلى الله عليه وسلم الصراط الاسلام والداعي على راس الصراط كتاب الله والسوران حدود الله والأبواب المفتحه عليها السطور المرخاة محارم الله محارم الله طيب والداعي اللي فوق الطريق بقى اللي فوق الصلاة اللي عمل بيقول لك أوعى أوعى تفتح الباب خلي بالك لو فتحتها تدخل ولو دخلتها هتغرق في بحور الشبهات والشهوات الداعي ده هو بين يا سلام قال صلى الله عليه وسلم واعظ الله في قلب كل مسلم تاني تاني واعظ الله في قلب كل مسلم فيه واعظ جواك فيه وعظ في قلبك بيقولك ده حرام استحي من الله انت حضرتك عملت سكته بألك كم سنة عملت كبت هذا الصوت مش عاوز تسمعه كل ما يقولك لأ ده حرام النظرة دي حرام الكلمة دي حرام الجنيه ده حرام الساعة اللي انت تتفرج على هذا الهراء حرام انت عملت تكبت وتكتم هذا الصوت الـ الـ الحي في قلبك من هذا المنادي من هذا الواعظ في قلب كل مسلم الى ان كتمت صوته ما عاد له صوت عاد مع كل بينادي عليك ما عادش بيسمعه ليه؟ لانك غلبت الهوى غلبت الهوى وصار الهوى هو الذي يصرخ عليك وينادي عليك افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم الى اخره فانا انا يعني أنفعل جدا والله واكد يعني اخرج و و وانفلت حينما اسمع رجلا ينسب الان الى العلم يستفتى عن الغناء والسائل لا يسأل عن غناء في كوكب المريخ ولا في كوكب عطارد وانما يسأل عن غناء في كوكبنا يعني صدع رؤوسنا وآذى عيوننا وجرح قلوبنا ولا حول ولا قوه الا بالله وما اجمل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقل ان الغناء الغناء الذي نعرفه انما هتي تحتج عليا بقى انا عارف حديث الجاريتين والله والله يحفظه وفي الصحيحين هتحتج عليه شيخ بس انتوا بدكم أعلى على النسله ودائما النبي عصم سمع الغناء يا راجل اتق الله يا راجل اتق الله كانك عاوز تجيب غناء الجاريتين بنتين صغيرين في بيت السيده عائشه بدون سهرات وحفلات وشباب ونساء وطبل وسمر في بيت النبي بيغنوا البنتين بغناء يوم بعاث غناء في حماس عاوز تقول ان ده غناء يساوي الغناء اللي احنا بنسال عنه يا راجل اتق الله والله العظيم ما في مخلوق هينفعك والله ولا كرسي هينفعك ولا ملح هينفعك كن أمينا وأد ما اتمنك الله عليه من أمانة العلم. أنا أذكر نفسي بهذا وأذكر إخواني وأرجو ولذلك أنا أرجو من إخواننا أن يعلموا إنه لو لو أنني قلت قولا بعض إخواننا قد يرى قولا آخر. أريد أن أحذر أي مسلم أن يدعي أو أن يزعم أو أن يعتقد أنني حين اخترت القول هذا الذي يخالف قوله أنني بعت ديني، لا يا أخي ما بيعش ديني لا ولا المليون واحد زيك. عمر ما بيعديني عشان خطرك ولا عشان قطر أهل الأرض فأنا عاوز أقول لما العالم يفتي بفتوى ابتداءا إن كان من أهل العلم فويتق الله فيراقب الله فيعلم قدر الأمانة وثقل المسؤولية التي حمله الله إياها ويعلم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم علما ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار فأنا أحذر نفسي والله وأذكر بلاش وأحذر لأننا لا أدعي لنفسي أنني أكبر ولا أعلى من إخواني ولا أحرص على الدين منهم لكن أحذر نفسي وأذكر إخواني من أهل العلم أن نتقل لها عز وجل وأن نراقب الله تبارك وتعالى فيما نقول ولا أستحي أبدا والله العظيم أبدا لو سألني الآل عشرة من ما سألوا مية من بين من سألوا وأنا لا أعرف أجوبة أسئلتهم ورب الكعبه لن أستحي ولن أتردد أبدا أن أقول ما أعرفش الحلقة الجاية أرجع للكتب أشوف العلماء قالوا إيه ولا حاجة واللي يزعل يزعل إيه القضية إنما ديني أنا ماذا أقول لربي أنا فأنا أنصح نفسي وأنصح أحبابي وإخواني وعلماءنا ومشايخنا الأفاضل الأجلاء يعني أن نتق الله تبارك وتعالى في هذه الأمانة وأنا أقول والله إحنا في فتنة والله العظيم نحن في فتنة لا يعلمها إلا الله أسأل الله أن يعصمنا من الفتن وأن يجنبنا الزيغ والزلل وألا لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا إنه هو ذلك والقريم.